Πάς το μου τον κόκο Ενναψίς καρβού να ρωτώ τον Πάς το θκό μου τον κόκο Πάς το θκό μου τον κόκο Πάς το μου τον κόκο στο θκιόν μου τον κόκο Πέντες μίλες θα σου δώκω Μαρίναρο των περνώτων Αφ' κυκάρνουν άδειο φώκο Πακάβας για τον πουρλωτό Τζιτζιμιζι ρε γαμώτο Θέλει η ώρα τι κοιτόκο Πάει στον κόκορ θέλει βουκό Ρίγανι ρε βάχ του Ρίγανι ρε Ρίγανι ρε βάχ του Ρίγανι Κόψε λιόγια μεζε κλίκινα Φάγε ποιτά με αρχίδι Πάω στο μου τν κόκο Πάω στο μου τον κόκο Π ότι θέλλο ιόλα Πτος σκ μου των κό πατος σκά μου, μου, μου το no. πατος κάμου το κό Μντι γιαπανο La kifisotto, n'a qu'on sose un mot zimbotto, hanno oxino pitotto, fatto un santolotto, zipannia brocco brocco, sindrandana il soncollo e lo kumi regamotto. Ρίγανιρέ, βάρτου λίγανιρέ Ρίγανιρέ, βάρτου λίγανιρέ Καψέ λιωγιά με σε κλικί Φαίλζε πίτα με αρκεδί Πώς το σκοιόμω τον κόκο